Доброго дня! Чого бажаєте? Слухайте, а що у вас є випить? Ніфіга собі ціни! Оце да! Уряд явно не хоче, щоб народ на -на -на напивався. А поїсти? Що порекомендуєте? Нічого собі... Уряд явно не хоче, щоб... Народ наїдався. собі ціни на продукти. А ви взагалі ціни на туалетну бумагу бачили? Уряд явно не хоче.